Aloita tilavarauksen tekeminen omasta kalenteristasi valitsemalla ensin sopiva aika ja klikkaa sitten More details-linkkiä. Aseta kalenterikutsulle otsikko ja muokkaa tarvittaessa aikaa. Hae henkilövalikossa tilan nimi, esimerkiksi Virtual Reality. Ja valitse se. Voit käyttää sopivan ajan etsimiseen apuna Scheduling Assistant-näkymää. Lähetä kutsu. Saat tilavarauksesta vahvistuksen. Tarkista vielä asetuksistasi, että tilisi aikavyöhyke on Suomen ajassa, jotta oman kalenterisi ja tilojen kalenterien aikavyöhykkeet ovat samat. Lisätietoja löydät kirjaston verkkosivuilta.